جامعہ کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر خود کش حملے کے نتیجے میں وین میں سوار تین چینی شہریوں سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے وین چینی زبان سکھانے پر معمول اساتذہ کو لے کر واپس جا رہی تھی کہ موڑ پر گھات لگائے کھڑی خاتون حملہ آور نے خود کو اڑا لیا خوفناک دھماکے کے بعد وین میں آگ لگ گئی حملے میں ایک چینی اور دو رینجرز اہلکاروں سمیت چار افراد زخمی بھی ہوئے وزیر اعلی سن واقع پر اظہار افسوس کے لیے چینی کاٹ پہنچے جہاں انہوں نے کاؤنسل جنرل کو مکمل تحقیقات اور ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی دھماکے میں ہلاک ہونے والے غیر ملکی باشندوں میں ڈائریکٹر ہوانگ گوئی پنگ ڈنگ ماپنگ چن سائ اور وین ڈرائیور خالد شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں وانگ یو کوئنگ اور سیکورٹی گارڈ حامد شامل ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے قریب پہنچتے ہی گاڑی میں دھماکہ ہوا جبکہ رینجرز کی دو موٹر سائیکلیں گاڑی کے آگے پیچھے تھیں ذرائع رینجرز کے مطابق دھماکے میں چار اہلکار زخمی ہوئے ہیں چاروں اہلکار موٹر سائیکلوں پر وین کی سیکیورٹی پر تعینات تھے رینجرز ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمی اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر ہے جائے وقوع پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں تحقیقاتی اداروں کو جامع کراچی میں ہونے والے خودکش بم دھماکے پر بم ڈسپوزل اسکوڈ کی رپورٹ موصول ہو گئی ہے رپورٹ کے مطابق دھماکے میں تین سے چار کلو ہائی ایکسپلوز ہائی ایکسپلوز بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق خود حملہ آور خاتون نے ایک میٹر کے فاصلے سے خود حملہ کیا خودکش بمبار کے جسمانی اعضاء اور برکے کے حصے حاصل کیے گئے ہیں تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر خود بمبار خاتون نے جامعہ کراچی میں آنے کے لیے رکشے کا استعمال کیا اور مسکن گیٹ سے یونیورسٹی میں داخل ہوئی انچارج کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ راجہ عمر خطاب نے کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی خود دھماکے کی ذمہ داری علیحدگی پسند تنظیم نے قبول کی ہے انچارج سی ٹی ڈی نے مزید کہا کہ وین کے آگے پیچھے رینجز کے موٹر سائیکل سوار سیکورٹی پر تھے دھماکہ خیز مواد اسکول بیگ میں تھا ان کا کہنا تھا کہ دھماکے میں استعمال کیا گیا بارودی مواد مقامی نہیں لگ رہا دھماکہ خیز مواد میں بال بیٹنگ استعمال کیے گئے ہیں راجہ عمر خطاب نے یہ بھی کہا کہ کراچی یونیورسٹی خود کچھ دھماکے کی ذمے داری علیحدگی پسند تنظیم نے قبول کی ہے